السلام عليكم ورحمة الله ومعكم سي سي مقطع جديد واليوم نلعب لعبة جديدة اللي هي سكاي وورز ستار وورز جداي هاز فون يا رب بالاسم طويل مرة اللعبة هذه مستوحاه من سلسلة افلام ستار وورز اللي ما تابعهم ما بيكون عندك مرة مشكلة كبيرة عشان ما تفهم وكمان اللعبة باللغة الانجليزية بس اللي بسويه اني يعني بترجمها بحط لكم الترجمة تحت والحين شوفكم مقطع سريع بعلمكم كيف تشغلوا فيه الترجمة من الجوال او من البي سي شوفوا المقطع، شغلوا الترجمة، وخلونا نبدأ بالنسبة للترجمة عشان تفعل الترجمة على أي مقطع طبعاً هذا ما على كل المقاطع إلا المقاطع اللي فيها ترجمات مثل المقطع اليوم أروح سريع للعدادات اللي من هنا على مقطع أنا يعني بتلاقي هذه الاعدادات أضغط عليها بعدها بتلاقي كلمة Subtitles أضغط على كلمة Subtitles واختار اللغة العربية بتلاقي نحاط لك عربك هنا عربك خذ لك المهم عربك أضغط عليها و بتطلع لك وتصير على الجوال على البي سي اتوقع حتى على السوني مو متاكد مشاهده متاحه اوكي الصوت عالي مره واو خليني اضبط الصوت عندكم دايم ايام ستار وورز اوكي في روبوت يطير قدامنا ميوزك حلوه اوكي ايش هذه هذا هو البطل اتوقع اللي هو الجيداي. اوكي الله يعيني بترجم كل هذا الحين الله يعيني والله. نوب بروبلم حاضرين أقدر أزويكب؟ لا ما أقدر. أنا بهالراس شغله يخوف والله. طيب الحين خفضت الأصوات وظبطت كل شيء. الحين جالس أتحكم بالولد هذا. أول لازم الحقة. أوكي أوكي أوكي. إن كامين بوي. كيف خليه يركب؟ هو الحين أصلاً قاعد يركب. انا بالركضه هذه. عليك جداي هنا. قدام. لا محترم بعد تقول افتر يوم. فضائيين محترمين والله. ديم. دايم شيبريكنج يارد. والله شابنا الجرافيك روعة جد، الجرافيك متعوب عليه في هذه اللعبة، ما شاء الله. أحلى شيء البطل كيف شعره يتحرك، صديق وين رحت أنت؟ ما من هنا. اح طاحت على البراميل أوكي ما مات. طب وكيف انا بطلع ان شاء الله انزل من هنا يعني ولا كيف ديم والله حلوه رهيبه الحركه عجبتني وات قاعد يسبني من هنا لا بطيح شكلي الحمد لله اوه هذا فوق <تصفيق> اطلع ولا كمل؟ لازم اكمل شكلي والله في طريق من هنا ان الله يكون الصح. اوه في حبل. آه. والله انا شغال اجيب العيد بس، هذا شغلتي. اخيرا. والله اخيرا جد. طبعا لكم. باقي تقريبا منهم يكونوا من الزواج اللي هو هذا واحد منهم <تكلمت> هذيل من هم هذي الجدا يعني. أوه اي نفسك اي نفسك اي نفسك اي شباب والله حلو كثير. اوه ماي جاد رجلي راحت. يسار يسار يمين. ايش هذا في وحش تحت؟ ما ادري كذا فضايح عملاق تحت. اوه شيت شكله بيطيح. لا بيموت شكله. اتوقع بيموت. واحد ما ادري استخدمت قوه ما ادري شي انا. أوه. اوكي انقذت حياته. ايش الفضائي هذا؟ مستخدم. مستخدم. والله الجرافيك كان رهيب، والله رهيب. أوه. هان قصت حياته. ترى عندي نفس فورس وقوة خارقة هو ما يعرف إنها عندي أصلاً. أظن ما حد يعرف. أوه شكلك يشافني. أوكيه عرف عرف إني أساعدته بالقوة الخارقة هذه. شكله بيجيب العيد بيفضحني. ان ان ان ايوه عطى نومه. والله والله شهاني ترى نعسان شوي. معني توني قايم من النوم بس احس اني نعسان. تحس براحة. نومه من جولي شك. يا بوي نام. اوكي الفضاء اختفى شكله. والله شاك فينا بيبلغ علي ما ادري ليش احس كذا. لازم اقوم شكله شكلي ولكن عليه. ما شاء الله ايش القطار هذا والله مكاني اوكي ما ما يرد علي والله قلت لكم انا شاك الباب ما يفتح طيب هذا اللي من ستار وورز الروبوت اوكي اظن هذا يتخيل ولا ما ادري ايش السالفة كيف كذا قلب القطار اه يتخيل يتخيل لو يحلم واضحة. اوكي. دايم! اظن حلم اظن حلم. يب حلم حلم. واضح. ماستر <تسأل porque> يعني معلمي. أيوه هذول. الله آسف إني شكيت فيك. I'm sorry man. نوقف القطار. اوكي هذول الأشرار. اللي شو اسمه نفس الحرس تبع ستار وورز المجرات. صدقوني يدورون على الواحد اللي استخدم القوة هذه. هذا شكلها القائده بيج بوز بالله. تبغى نلعب مع ذا والله ما العب الجداي السزد ما يطلع نفسه عشان ليش ترجمه لازم اترجم لكم تحت بس اوكي لا تعلم علي والله لا تعلم والله لو علمت علي أنا كنت been working هذا this ship a long time. Way before the war. اه لا لا ما بيعلم ما بيعلم عليه. Best in the galaxy. Then came the empire. engineers became so enough tommy yani bigtro akiz oh la no خلاص طيب اظن لازم استخدم القوه وانقذ نفسي الحين اوه طاح القطار طاح عندهم حتى يلعنهم الحب اوكي الحين اتوقع يبدا الفايت واضح من الكاميرا كيف جيت انا ها اوكي الحين بعلمك كيف اتاكس افلع او ماي جاد سريع سريع والله طيب في اكثر خليني اركض بس inches. اوه اقدر اسوي بلوك اوه ماي جاد رجعتها رايك طلقه طيب حلوه ثاني رايك ايزي والله شوفوا كيف يلا والله الموضوع ايزي يا شباب كيف رايك رايك عند هذا او رايك رايك رايك فتحت الباب. ام الرعب والله ما مشى من هنا لو يجوا. او ماي جاد. طيب. يا ربي انسى انسى والله التحكم صعب بالكيبورد. روح يسار. نزل <تصفيق> تحت. وخلاص وصلنا. قرب عليهم تارجت لوك سويتش تارجت. اوه ماي جاد قتلت انا ولا شو؟ بلا عليك ستوب لكند فايت تعال اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد ليم ليم يا شباب ليم ضايع والله ما يخلصون آه طيب يمكن بكسر البوابه شكلي، استخدم عليها القوة كيف امر من هلا؟ اوه اطلع لازم اتسلق، اوكي ايوه من هنا الطريق. طيب أجين تعالوا. ابلع. اوه هو يقدر يطلق توني فهمت. راحت عليك بتسوي يا سلام عليك. دايما الحركات <Need -Mings> اوه اوه اوه اوه خلينا نطلع من هنا. شو شوف الحركه القم اوكي هذه هذه عجبتني يوم اضغط زد كذا اروح اسوي رولينج قطار هليكوبتر مره واحده طيب ناو جو الحين واو يلا اطلقي روح سريع هذا لازم اكمل اوكي لا لا لا الحمد لله، أوكي أم الجرافك، أم الجرافك كمل أوه ما أقدر أطلع من فوق. واو. أوكي. شوفوا كيف صارت. والله جد واو. ايش اسوي الحين ارجع اطلع مره ثانيه بعد ما نزل ايوه لازم اطلع من هنا اوكي دحين والله شوي يمكن تميز اطلع اطلع اطلع سريع اطلع سريع خطوة سريع. والله قرد هذا مو انسان. طيب. هذا شكلهم بيساعدوه. قال هو ار يا حبيبي اركب خلص. قال هو ار والله شكلك كل المجرة حسد فيه لما استخدم القوة هذا. ايزي، اوه ماي جاد اول ما قلت ايزي بلعني. تراني حاط المرحلة شوية صعبة. اوكي يعني طبيعية عشان شوية حماس يعني. للأسف قاعد اموت أحيانا. بس أحلى كذا يعني تكون أصعب ما بحطها مرة سهلة. يلا أجين. القوم. اضرب اضرب ما تقدر ما تقدر ابلع بس هيد شوت حلوه اوولي حلوه الحركه هذا وين؟ اطلق علي اطلق علي اطلق علي حلوه القطار وقف واو ايش هذا؟ السفينه كذا زود دوره حول الارض واو اوكي واو حلوه الحركه اوكي وصلنا اخيرا يلا وعيني ما اه اه انت يلا اه اه ما بنخلص اه ايوه <تصفيق> تعال <تصفيق> انت اه بركب اه وبخليك طيب أوكي Oh شت جي جي والله جي جي والله جي جي وصل؟ مسوي فيه اووو اوكي بديت افهم يخرب بيت تسوي علي حركات بعد ارحم امك يلا خلص الطاقه تبعتك هذه اوكي والله هولي هولي هولي اول مرة اسوي كذا في الموز الموز انحرق كفو سريع سريع اشرد يا حبيبي والله لتدعسك تدعسك دهم قاتل طغات ايه والله العظيم لو ضربتها 200 دمج على طول صار علق لا لا رجعنا هذا اللي الحين لاحقتنا يخرب بيتها يا رب نخلص بس She's a على كذا we s the bounty on Jedi these days anyway That's gratitude for you Look I get it You've been <تصفحك> <تصفحك> اوكي. انت جالس تتكلم وانا نايم حلوة هذه. ويردو. وهذا مقطع اليوم شباب ان شاء الله يكون عجبكم، لو عجبكم المقطع حطوا لايك <تصفحك> لو ما عجبكم حطوا ستلايك <تصفحك> قولوا لي ايش، واللي حاب مره يدعم يقدر يشارك ويفعل الجرس، بالنسبة للحلقات الجاية ان شاء الله كذا أكملها أخليها كلها مترجمة يعني. وتكون مثل ما علمتكم يعني كيف تفعلون الترجمه وشكرا على المشاهده اشوفكم المقاطع الجايه ومع السلامه